Poziravsima, ajmo sada da rešimo sledeći zadatak. Imamo dat objem jednakokrakog trougla da je 18 cm i krak je za 3 cm kraći od osnovice, potrebno je da izračunamo površinu trougla. Ajmo za početak da nastavamo jedan jednakokrak i trougao. Kod jednakokrakog trougla imamo osnovicu koju obeležavamo sa A i dva kraka jednake dužine koje obeležavamo slovima B. Mi znamo da je obim ovog trougla jednako 18 cm i obim ovog trougla se dobija po formuli A plus B plus B, odnosno A 2B. I sad imamo da je krak za 3 cm kraći od osnovice, znači krak koji obeležamo slovom B dobijamo tako što od osnovice oduzmemo 3 cm. I sad to možemo da zamenimo u naš obim, dakle mi znamo da je obim trougla Ajde da se vratimo na ovu formulu a 2 puta b, odnosno imat da obim objem 3 ugla 18, ajde više neću opišen kao objem 3 ugla, nego umjesto ovog objem 3 pišemo 18, je jednako a plus 2 puta, a umjesto pišemo b, pisat a 3. Dakle, imat ćemo da je 18 jednako a plus, množimo ovo sa 2, 2 puta a je 2a, i 2 puta 3 to je 6, to 6 prebacimo sa leve strane, imat ćemo da 18 6 je jednako a 2a, to je 3a, dakle 3a će biti jednako 24, a će biti jednako 24 podeljeno sa 3, dakle dobijemo da a je jednako 8. Stranica a, odnosno osnovice je 8 cm, pa će b biti jednako, 8 3, pošto je za 3 centimetra kraće, odnosno bit 5 cm. I sad ćemo naći površinu ovog trougla primjenom Heronovog oprastca, s puta s a, što množi s b, što množi s c, i izvadimo korijen iz svega toga, s nam je poluobim, mi zadatkujemo da je obim 18 centimetra, pa polovina, odnosno poluobim će biti 9 cm. I sad tu zamenjujemo, dakle imat ćemo da je to korin iz s nam je 9 puta s minus a, a nam je 8, znači bit 9 8, što množi s b, b nam je 5, dakle bit će 9 5 i opet imamo s c, to je bit s b, pošto u ovom slučaju imamo da su obe dve stranice, odnosno kraka dužine b, dakle prošina trugla je jednako, korin iz 9 puta, 9 8 je 1, 9 5 je 4 i 9 5 je 4, površina trougla je jednako, 9 puta 1 je 9, izvadit prvo koren iz 9, ovdje imamo korijen iz 4 puta 4, to je 16, površina trougla je Koren iz 9 je 3 puta, korijen iz 16 je 4, samo to izmnožimo, to je 3 puta 4 je 12, odnosno površina ovog će biti jednaka 12 cm2. To je to što se tiče ovog zadatka pozdrav.